support Дайте, имате братка. Не съм поръчал нищо. А, момент. Калина вълчева, нали? Не, а този е дразвич. Ама тук е Надежда 26, нали? Игор, ела тук, колко пъти съм ти казвал да не гледаш така хората? Искаме такъв корасан. Нещо за пиене? Едно кафе с протокал в сок. Добре, заповядайте, седнете. Да? Извинявам се, че закъснях с 10 минути, ама имах ужасна сутрин с детето. Просто <съпълзвав> да го местим от... Имате грешка. Да, верно е. Обаче това беше още преди да кажа да, пред алтара. <съпълзв> <съпълзв> така е, детето го преместиха в друга детска и сега много нервно. Не ме остава постоянно плачен. Но... Да не ви занимавам с моите глупости. Вие си имате достатъчно на главата. Доста нестандартно. Но. 500 не мога. 400 обаче. И 10 за 600 бройки. 480. И то само при хиляда бройки. Е, такава човек, вънка рецесия, виж, хората не могат да Аз взема на такава цена, къде трябва да го продам на. Няма такъв пазар. Ай, казаха ми, че си много сложен на. Добре, айде, 430. И 40. Добре, 450. И 60. Айде, и 60. Стискаме си ръцете за 1000 бройки и толкова. Са. Добре, 460 за 1000 бройки плюс услуга. Знаеш, че в нашия бизнес услугите са повече от пари. И... ORCHESTRA PLAYS Да се стига до съд. И yes. Най-добре ще се споразумем приятелски. Коша пише. Скулат. Желаете ли още нещо? Да. А не... По имейла не ми звучеше толкова нисък. По имейла не ми звучеше толкова... ...презречива. Ами аз мисля, че сме създадени един за друг. И аз? Ами явно Валю не сме. Стояна Габриел, ме помоли да ти предам, че съжалявам. Ако наистина съжаляваш, ще да дойде да ми го каже лично. Ами, го знаеш каква е. Да знам. Права си, не може така. Ще говоря с него. Да ти се обади. Обещавам ти, ще ти се обади. Да знаеш, че да желая нощ, не желая нощни смени. И, и а че кой че Значи останалите да работят нощем, само ти не е, така Няма кой да гледа детето ми. Питах сестра ми и тя не може. да питаш. Просто и казваш, въднъж седмето. Не толкова. Че няма да дойдеш. Кажи. Като се развиках по телефона и се притесних, че ще хванеш обето Ето го тук. Съжалявам, че се развиках. Изпуснах си нервите, но на... всичко, което казах, е истина. Моля те да не се виждаш повече с нея. Обичаме. Понякога и да обичаш, трябва да си откажеш. Понякога трябва да се откажеш. Не мога да съжалявам. Не, можеш. Можеш. И ще го направиш. Няма друг начин. Дори да я обичаме двамата, няма да ти позволя да ми се сипе семейството. Ясно ли ти? И ти още нямаш никаква идея... ...какъв беше живота ми през последната година. Ад... Не... Не, Ад... Пължо... Една огромна му да буца нищо. И като си живял толкова дълго време с нищото, изведнъж ще се появи нещо. Не можеш да го захвърляш така, разбираш ли? Ако се само още веднъж с нея, ще те убия. Не се шегувам. Не, еш пук. Всички умираме рано или късно. Повядайте. Може да изчакате кафето си. Добър ден! Здравейте, за мен е едно кафе еспресо. Разбира се. Кръсно. Десет към кафето, корабейка. Може. Намре. Вашето име? Иван.